Už se vám někdy stalo, že jste jeli autobusem, který najednou prudce zabrzdil a zatočil. Co se potom stalo? Zabrždění vás přitlačilo na přední sedačku a zatočení vás hodilo do strany. Na vině je setrvačnost. Pokud sedíme v autobusu a ten jede rovnoměrně, nepoctňujeme projevy žádné síly tedy kromě gravitační síly a síly sedadla. Kdyby autobus nedrcal a neměl by okna, ani bychom nepoznali, že jedeme. To by se ale změnilo při změně rychlosti nebo zatočení. Najednou bychom pocítili působení nějaké síly, která nás tlačí při brždění dopředu, při zrychlení dozadu nebo při zatočení do strany. Jedná se o setrvačnost. Jiná skutečnost by byla vidět při pohledu zvenku. Například při brždění by bylo zřejmé, že osoby sedící v autobusu se vlivem setrvačnosti pohybují dále a autobus zastavuje. Na ně by tedy opravdu žádná síla nepůsobila, ale na autobus působí skutečná brzdná síla. Setrvačnost neplatí jen při pohybu posuvném, ale i při pohybu otáčivém. Pokud roztočím tohle kolo vidíme, že se trvává v otáčivém pohybu. To, jak bude dlouho v tomto pohybu pokračovat, samozřejmě závisí na tření a na rozložení hmoty od osy otáčení. Při rotaci setrvává osa rotace kola v prostoru ve stálé poloze. Pokud budu chtít vychýlit osu rotace, moc mi to nepůjde, protože setrvačník, tedy toto kolo, bude chtít směr osy rotace, ve které jsme jej roztočili, zachovat. Jak reaguje setrvačník při vychýlení rotační osy, si lépe vysvětlíme na následujícím exponátu. Tenhle exponát je sice trochu složitější, ale právě díky jeho sestavení se můžeme roztočit s využitím setrvačníku. Jsou zde dvě kola. To první, na tom stojím, a to druhé, které je spojené s tím prvním, je přímo přede mnou. Pokud roztočíme tento setrvačník ve smyslé poloze, soustava se celkově hýbat nebude, ale změníme-li polohu setrvačníku do vodorovné polohy, tedy stejné jako je to kolo, na kterém stojím, soustava se rozpohybuje. Obrátíme-li setrvačník opět do vodorovné polohy, ale s opačným směrem rotace, změní se i směr rotace celé soustavy. Jak moc se bude otáčet plošinka, závisí na mé hmotnosti a na vzdálenosti plošinky od rotujícího kola. A také na tom, jak moc rychle zvládnu roztočit to kolo. A jaké je využití tak důmyslného mechanismu setrvačníku a jeho principů? Setrvačníky lze využít jako zásobníky energie ve vojenství a velké využití mají i v dopravě. Stabilizují totiž polohu přístrojů, které se využívají v letadlech či v lodích. A na tomto principu funguje i Segway. Segway je vozítko vyrovnávané soustavou několika setrvačníků, tak, aby jezdec při jízdě nepřepadl dopředu nebo dozadu. Zároveň náklonem dopředu nebo dozadu? Toto vozítko rozpohybujeme.